Вісім волонтерів зоозахисної організації «Фенікс» зібралися біля Миколаївської міськради, аби підтримати колег з Харкова. Вимагають звільнення директорки харківського комунального підприємства Центр поводження з тваринами Юлії Цибульки. Це пікет пікет це Пікет на підтримку акції харківських зоозахисників проти директора центру поводження з тваринами Шаповалової Цибулько Юлії. Багато років зоозахисники вже борються з нею і вимагають, щоб її зняли з посади. Тому що вона перетворила комунальне підприємство в вона назвала його притулком, але це центр, де вбивають собак. Десятки років десятки тисяч собак щороку пропадають в стінах цього комунального підприємства. Учасники пікету тримають в руках плакати з гаслами. Їх надіслали зоозахисники Харківської благодійної організації захисту тварин, центр усиновлення тварин. Прийшла підтримати акцію Анна Куркуріна з Миколаївською організацією Фенікс співпрацює близько 15 років. Каже, найгуманніший спосіб вирішити проблему чисельності тварин стерилізація. Ну я як раз біолог, я голод животних, правда. «Я біолог, я голос тварин, правда. Я якби їхній адвокат. І коли постає питання про бездомних тварин, чому ви не хочете запитати фахівців, як вирішити цю проблему? За кордоном вирішили цю проблему шляхом стерилізації. Ви не хочете, щоб були бездомні тварини? Стерилізуйте». За правопорядком слідкують представники поліції діалогу. Про дану акцію було завчасно повідомлено організаторами Домикола... Домиколаївської міської влади з відповідним повідомленням на даний час. Про не В цей же час об 12.00 розпочалася акція протесту у Харкові. Учасники зібралися біля будівлі міської ради. Дехто привів своїх тварин. Вимагають звільнити Юлію Цибульку з посади директора, покращити умови для утримання тварин, не застосовувати до тварин ефтаназію та запровадити якісну стерилізацію. Своє звернення передали до міської ради. Представниця Харківського комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» Євизавета Литвиненко говорить, інформація про масову евтаназію тварин – неправдива. «Ні, це не відповідає дійсності. Це їхня думка. Доказів у них ніяких немає. У нас дійсно застосовується евтаназія, але тільки 12% – це необхідна евтаназія. Це тільки ті тварини, які хворі, які агресивні, і ті, які дуже старі». Станом на 1 червня у Харківському центрі поводження з тваринами мешкають 500 собак та котів, готових до прилаштування. За словами Єлизавети Литвиненко, щомісяця прилаштовують близько сотні тварин. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.